як зробити градієнт по формі. Ловіть урок. Поїхала. Після того, як перший шар заливки повністю просох, ми можемо наносити другий шар. Розподіляємо цей шар уже по формі. плануючи площу градієнту. І після того, як це зроблено, додаємо води на пензлик, багато води на пензлик. І робимо ще один крок. Тепер повністю змиваємо пензлик, трошки підсушуємо його і і один крок. Третій шар. Найпруганіший. Плануємо кількість. Додаем трошки воды. И трошечки обсушить пензлик. Еще воды. Обсушить пензлик трошки. Тепер повністю змийте пензлик, трохи обсушіть, для того, щоб пом'якшити градієнт.